اقبلت نفله وجاتنا تباشير وسرور والفرح بقدوم نفله تراها اليوم زود حضروا كل الهدايا على باقه زهور وبذلوا من شان نفلا كثيرات الجهود قبلت نفلى وجهتنا تباجروا سرور والفرح بقدوم نفلا تراها اليوم يزود حضروا كل الهدايا على باقت سهور وقتلوا من شان نفلا كثيرة الجهود هلت الفرحة وعيشنا بهاجم الشعور يا سمية قمتك يا معربة الجدود أنت اللي من حالي عدي فيك أشباه حور وانت اللي من جمالك تشابك الغروب وانت اللي من جمالك تشابك الغروب بك الورود وانت اللي من يحبك بلا شك معذور يا ما عرفت المجاني عسى عمرك يزود بنت حر بالمواقيف ووطي بالخطور وامها شيخه وبنت بلجن في شبور من حران تعشق القمه وتلقى سنون واقبلت نفله وزادت فرحنا والسرور اجمل البنات واحلى الصبايا بالوجود اجمل البنات واحنا صبايا بالوجود اقفلت نفلة وجهت ما باشيروا سرور والفرح بقدوم فلا تراه اليوم زاد حضروا كل الهدايا على باقة زهور وبذلوا من شاننا فلا كثيرة الجهود هلت الفرحة وعيش ماتوا اجمل شعور يا سمية قمتك يا معربت الجدود انت اللي من اشباهي حور وانتي اللي من جمالك تجابيك الورود وانتي اللي من جمالك تجابيك الورود وانتي اني بلا شك معذور يا معرة المجاني حسى عمرك يزول أنت حر ندم واقف بالخبور مخمور هما شيخو أنت بالجنوى في شبور من حرام أنت القمه وتلقى مهوت سنور وجبة وزادت فرحنا والسرور أجمل البنات وأحلى صبايا بالوجود أجمل البنات وأحلى صبايا بالوجود